تنظم اليوم أو في صميم الممارسة الانتخابية وهي حزب تقدم في الصور برنامج ديالو بالنسبة للترشيح ديالي هو ترشيح اللي جاء في سياق زمني وسياسي يعني معين لأنه أنا أعلنته أنا سابقا أني أدعم كل قوة ترشيح الأمين يعني العام لاعتبارات يعني مهمة وواضحة رجل كان تبره قمة في النوت. أنا شخصيًا تبره قمة في النقط السياسي مم. قمة في الأخلاق السياسية ولا رؤية رجل كف يعني في سياق ادعم تصاحب العام في دعم يعني وتتقدم بالترشيح يعني اه تقدم يعني كواصف لقائمه حزب الاستقرار يعني الحدود ديالكم في هذا ديال الانتخابات يعني توقعت ديكم في هذا الانتخابات السرية على مستوى اقليم العرائش على كل حال انتم كتعرفوا ان الانتخابات في المغرب يعني احتمال تكون فيها مفاجات ولكن يعني الامل واعده في الدفر يعني في يعني الظفر بالمقعد الامين العام لانه كما قلت لك صراحه لان احنا في اقليم العرائش وانت كتعرف يعني كان اذا بغيت تقول كان عندنا واحد ديال تراجع على مستوى الحضور في المؤسسات النيابيه من يعني اه والبرلمان على الخصوص يعني الاخ نزار بركه يعني رجل انا شخصيا وانا دوزت انت عارف التجربه ديال رئيس مجلس الاداره كنعلق عليه أعمال يعني في الالتفات من هذا الاقليم والتشال ديالو من أو اعتبارك من يعني مرشح يعني للحظوظ ديالك انت لان كذلك استقر يفوز على كل حال انا مقعد او يعني انا ما أنا, أنا, أنا مكنهربش انا ما كنضربش زينتي يعني انا بالنسبه لي كندعم الترشيح ديال الانعام وغادي نعمل ما في في وسعي رفقه اخوه اخرين من اجل يعني باش يتبوء المقعد البرلماني اما انا فانا اعتقد أني مهم ان يعني ما فهمتش بالضبط شنو السؤال ديالك. عليك العظيم كنشوفوا يعني